всім привіт друзі ну що в цьому відео я хочу всіх подробицях розповісти як робити саме от такі полосфери от адже їх є дуже багато калібрів можна так сказати бо розміри різні є от в мене кажеться всього на всього 5 таких фрез, більше я не зустрічав, різних діаметрів, більших або ще менших, от можливо ще є якісь діаметри, але в мене є 5 діаметрів таких полосфер. Виготовляю я їх з допомогою фрез, зараз це покажу, от чому таке відео хочу зняти, показати, адже Дуже багато відео я знімав, показував, і деякі з майстрів, які купили подібні фрези кажуть, що в них не виходить, то рве, то ламає, то воно якесь ну, неякісне, чи ще томусь подібне, як з ним далі працювати, адже хочеться виготовляти вироби щось на кшталт, як у мене, щоб додати отакі полусферки. Дивіться, матеріал зараз ясен, от. Більш-менш воно таке, е, як то кажуть, е, на, на, похоже на людське, але все одно його ще потрібно буде шліфувати. Я все це покажу у відео, от, як його правильно все це робить, от, і все по, по дробицях. Давайте начнемо з того, що на м'які породи ну, не дуже воно а, підходить, от, адже на сосні я пробував сосну дуже часто рве, а липу теж, сосну розриває, буквально так бере, розриває на частинки, і з сосни дуже мало виходить вихід малий, як то кажуть. От з липи виготовляв, з липи виходить більше, звичайно, чим сосни, але таке шершавість присутня, яку потрібно вишліфовувати. От. Ну, тому, якщо я працюю з липою, я стараюся брати деревину клен, от, адже клен на колір як липа, і я використовую твердішу породу для того, щоб легше було обробити, обшліфувати, і тим більше тверда порода не так шершавиться, кошлатиться, так як саме липа. От, ну і вільха теж кошлатиться, я, була в мене заготовочка, я попробував, я з вільхою дуже мало працюю, От, тому я на ній нічого не можу навіть точніше сказати. От, по вербі пробував, верба дуже кошлатиться, геть не годиться, От, тому ясен, клен і дуб, це три деревини і горіх, на горіхові я пробував. Теж непогано, гладенько виходить, але в деяких моментах теж є кошлатість. От, дивіться, відео буде довге, звичайно, потрібно буде все в подробицях роз'яснити, як правильно працювати. От, і щоб ви розуміли, що можна виготовляти і отакі полосферки, от, і, і навіть... Ось такі манюсінькі є полусферочки, які потрібно теж виготовляти. Ну і є от, навіть от такі середні. Зараз перейдемо до фрез, я вам їх покажу, які є. І так, є ось маленька фреза, в діаметрі виходить... 6 мм кружечок полосферка сама менша. Тоді є 10 мм в діаметрі виходить. Ця, кажеться, у 14 ця в 16, а ця аж у 23 чи 22 мм, точно не скажу. Фірма Globus. От коли я шукав щось купити подібне, я не знайшов ніякої іншої фірми, лише фірма Globus производить. А недавно, ну, десь, може, місяців зо два назад, я побачив, що ніби фірма Акула теж подібні фрези виготовляє. От, можливо, вже є інші фірми, які підхопили таку ініціативу, от, але, в принципі, що я хочу саме сказати, різниці немає, адже з кожною фрезою потрібно е, працювати по-різному. От, давайте почнемо з того, що, дивіться, оці три фрези потрібно робити по-іншому, от, от такі маленькі діаметри, от такі великі, я б радив би робити так, як я ставлю на пазувальний в себе, от, зараз я все покажу, або використовувати вертикально-свердільний станок. Ну, бо для фрезера навіть дуже мощного, от, сильного фрезера, це теж буде тяжко. У мене є фрезери, їх три штуки, два з них по не менше як 2 кВт. От я користувався ними, все одно тяжко і незручно. Чому? Я використовував ліфт у фрезері, От, і ніби опускаючи фрезу, я пробував так все це опускати, і все одно десь в мене або фрезер тікав, або заготовка, і, бо, ну, розумієте, треба кріпити заготовку, заготовку я кріплю, але все одно десь в мене тікає фрезер, і бувають отута такі канавки, немає тих, як то кажуть, точності оцих полосфер. От, тому я використовую саме Довбальний станок для того, щоб ну, покращити саму форму полосферки. Нехай вона шершава, я знайшов зручний спосіб для себе шліфувати. От, дуже швидкий, я все покажу, от, як далі це все робити, але давайте по подробиці е покажу як робити саме великі полосфери Дивіться, настраємо, беремо заготовку любу яка у вас є чи це осередок, чи довша, чи коротша У мене просто були ясинові короткі заготовки по сантиметрів з 30 якраз У мене фугуються на фуганку такі там можна і менші в кого яка заготовка є, нема різниці От. беру заготовку ставимо фрезу по центру і коли ми фрезеруємо, потрібно, щоб сверка була, виготовлялася на 0,5 мм глибше, ніж сама заготовка. От якщо більше буде, тоді при обрізанні вони будуть перевертатися і вони будуть вистрілювати. Треба, щоб ледь-ледь була заокруглена наша частина. Чим повільніше ми ведемо, тим частіше у нас виходить виріб. От. І при кінці не треба спішити видвигати заготовку, треба трішечки притримати, щоб забрало ту шершавість на полосферці. От. Це дуже актуально, коли на м'яких породах. От. Коли ми оце все надрелили, тоді ми можемо її обрізати. Ah! <laughs> Ще таке зауваження є з приводу полосферок цієї фризи. Будьте обережними, щоб не зломити ці кінці, бо заготовка не повинна бути полопана чи щось, бо виламують ці полосферки і буває клинить саме в заготовці фриза. От, адже на подібних таких станках обороти невеликі. У мене десь у півтори тисячі, десь буває більше, десь менше. Але все одно, щоб не пошкодити фризу. Бо ну, все таки дорого виходить. Ці фрези у мене давненько скажу я вам. От видно, що вони не палять. Я вже чимало вже десь півтора року ними користуюся, якщо вже не два роки. От. Тому більш-менш мені якість ця ну, задовільна, глобус в деяких ситуаціях мені, як то кажуть, влаштовує. Звичайно, хотілося б якісь якісніші закупити, наприклад, там СМТ, от такі подібні фрези, навіть ну, не шкода було б коштів, бо я дуже багато виробляю сфер, От ви самі бачите, що в мене в різьбі використовую полосфери, в якихось прикрашальних методах і тому подібне, так що вони себе виправдовують. От. І, звичайно, для вас це буде експериментально дуже цікаво оздобити якісь там столи, там, різьбу, наприклад, комоди і тому подібне. Дуже багато я використовую ці сфери, вони прикрашають. Переходимо на обрізання. Обрізаю я на стрічковій пилці, От. Ну, так зручніше, раніше, як в мене не було стрічкової пилки, я обрізав на циркулярці, але це додавало роботи, От. чому, зараз я вам поясню. Я обрізав отак, я спеціально обрізав, тільки що це все діло, От, щоб вам було видно, полосферки знаходяться в самій заготовці. А тоді я брав будь-який шліфувальний інструмент, вложив на вісу і отут прошліфував до тих пір, поки мої полосферки не випадали. От. Ну, і це додавало роботи мені на великих полосферах. От. Тому на циркулярці я б не радив би обрізати, бо якщо обрізати на циркулярці, і щоб одразу різалися, отпадали полосферки, Ну, вони зазвичай вилітають і вистрілюють, і більша частина або 50% просто ну, дарма роботи. От, тому потрібно було відрізати трошки більше, я накидав там на міліметр, брав болгарку, на болгарці липучка, от така липучка, от, і от таким моментом, я шліфував, тільки я брав болгарку менше. однією рукою шліфував, другу тримав або закріплював оце все діло і в мене вони випадали. Я ставив під низ ящичок, щоб вони подали в ящичок, уже по робив. Так що так робляться полосферки великі. Тепер вернемось до маленьких. Ну і не зважайте, бо я фрези ховаю в різні коробочки, куди вже попаде. От, головне, щоб фрези були захищені. Оці три менші фрези можна фрезерувати фрезерним станком, там вищі обороти і чистіше бере, от, адже їх і тяжче буде шліфувати, от, в чомуся, як то кажуть, проблема. Фрезером ці менші я сразу виставляю глибину і просто з допомогою косого завода, да, там, наприклад, на в руках втримуючи, я можу нафрезерувати дуже швидко. От. А тут треба, на ці потрібно на цій трішки використовувати люфт. Ну, я як то спішу, то і, і без люфта користуюся. От. Але все одно різниця така сама, як на сверлінному, або так, як на довбальному. Я виготовляю на заготовці ці полосверки і обрізаю їх тоді, можна обрізати як на циркулярці, так і на стрічковій пильці, От. але не обрізаю я спеціально для того, щоб вони не, сразу не прорізались адже в будь-якому випадку вони можуть вистрілювати і їх дуже багато піде в мусор. От, так що потрібно відрізати так само і дошліфовувати їх до цього, до того поки вони самі не відпадуть. Не кладіть отак і не шліфуйте, от, адже оці полосферки Внутрі починають перевертатися і вас просто вони викидать. Вам потрібно це все робити на, отак, на вісу, можна сказати. Так що не старайтесь їх ложити десь на стіл чи ще щось. От, потрібно робити на вісу, шліфуйте до тих, поки вони не повипадають і все. Я робив дуже багато, от мене, наприклад, якщо заглянути в ящичок, я сюди отак клав і шліфував прямо сюди. Там навіть пилюка вон є, бачите? І отакі от малесенькі, їх там... Оно, дивіться, бачите, скільки малесеньких. І от вони собі туди падають, а тоді, звичайно, вибираємо, які мені підходять. От, зазвичай, вони всі гарно виходять, рівненькі. От, дивіться, зараз сфокусується. Бачите, от така малесенька штучка і її потім приклеїти і цю шериховатість вже можна убрати прямо на приклеєній заготовці. От, от, саме от саме таких маленьких. От є та що більше. Це я те, що вам розповідав, що якщо не використовувати люфт на цій більшій, получиться така сперка, її можна викинути. От. А це от липа, бачите, вона шериховата. Тому на липі не дуже гарно виходить. Так що не намагайтеся обрізати полусверки маленького діаметра, сразу, щоб вони випадали. Це дуже актуально, щоб зразу випадали на оцій великий, або на оцій трішки менші. От вони якраз саме в ідеалі. Ну, інколи можна і цю обрізати на стрічковій пильці, але, ну... Інколи буває, що більша частина випадає в мусор і все. От. Так що це от, оце така ситуація, така порада мені вам з приводу цього всього, як його це все діло зробити. Бо дуже багато хлопців скаржили, що не виходить. Ну і тепер зараз покажу, як потрібно їх ці саме великі шліфувати. Адже менші можна пошліфувати вже як на заготовці, бо вони там фрезером, коли фрезеруєш вже там на твердих породах геть зовсім немає кошлатості і так, нам потрібно якийсь шуруповерт дрель ну, щоб були не дуже високі обороти беремо звичайний саморіз ну, зажали ми його але отут потрібно одіти рукавичку. От, адже можна трішки травмуватися. Беремо саморіз отак, От приблизно по центру не сильно, але ми вкручуємо. Ось так і у нас так він уже шевелиться. Берем наждачку потрібної зернистості. Я беру 150. І просто отак ось це все діло. І 240-ю. І все. Готово. Давайте ще одну. Якщо сферки дуже шершаві, то можна використовувати, наприклад, сутку, ну і перебігати далі. От дивіться, це от не пошліфовано. Це от пошліфовані. Є тут ще брачок, треба було б дошліфувати. Ось такі сверки виходять. Так само можна навіть шліфувати десь з третього номера. Да? Діаметром вона там виходить 14 мм. Її теж можна шліфувати саме таким способом. Ну, ці вже поменші то вже, звісно, не можна пошліфувати таким способом. І будьте обережні, бо інколи при шліфуванні наждачкою от, сильно не зажимайте, не намагайтесь придавити наждачку, бо далі саморез прокручується і протикає наскрізь розламуючи полусверкою. І можна так травмуватись. Тому я одягаю рукавичку, доволі таку потрібно міцненьку, бо, як то кажуть, травмувався не раз. А цю задирку можна шліфунути так на наждачці і клеїти куди завгодно. Так що отакі сферки виходять, Пристосовуйте звичайно до свого інструменту, з першого разу в мене теж не виходили ідеальні сферки, Зразу скажу, бо теж експериментував, і так пробував, і так пробував. Ну, поки що в мене от такий результат, мене задовольняє. От, і все-таки, я думаю, мої майстерні поки що кращої я собі ще не придумав. Можливо, щось згодом придумається, але це вже, я думаю, що... Поки що, як результат задовільний, то, як то кажуть, не потрібно придумувати велосипед, його і так придумали. Звичайно, виготовлення от таких полосферок займає часу, адже, щоб виготовити подібну кількість, десь 500 штук, там, до 1000, може зайняти майже цілий день. От. Різного, різного калібру, бо вам же ж потрібні різні калібри, так що я буває виділяю повністю день, заготавлюю їх наперед, ну а тоді користуюся там в різьбі клею там, або ще щось, ну зараз на даний час у мене їх не було, бо мені потрібно, виготовля... я виготовляю зараз от стіл в кабінет і я хочу саме ці полосферки примінити отута. От, але вони будуть ну, не просто так, я хочу ще додати деякі сюди додатки і воно буде виглядати дуже гарно. Ну, в кінці відео я вкину фото деяких виробів, де я використовую подібні полосферки, що можна прикрасити не тільки різьбу, а й просту пряму як то кажуть, стільницю, можливо карниз, чи ще куди, як то кажуть, ваша душа забажає. От. Куди ви придумаєте, туди можна її і примінити. Ну а я в планах ще хочу виготовити, виготовити такі кубики, приклеїти і буде такий у мене під столом така прикраса. Я вже такий стіл виготовляв з такою прикрасою. Дуже мені сподобалось. Виглядає для кабінету якраз так строго. І мені, на мою думку, більш-менш гарно. Тому, я думаю, така прикраса через усе на утолщення стола буде якраз те, що треба. Якось так, друзі. Я думаю, що... Це відео все-таки буде вам в пригоді. От, можливо, в тих людей, у кого не виходило виготовити подібні е полосверки, закинули ви десь ці фрези, не хочете вертатись до них. Але все-таки я вам от показав, ви намагайтесь це все діло е повторити. Я думаю, що все у вас вийдео. Не все виходить з першого разу. От, адже і в мене це таке діло, що теж не з першого разу вийшлося, тому я думаю, що якщо будете старатись, то все у вас вийшло. У ну, мене все, друзі. Я завершую це відео, бо вже і так багато часу у вас зайняв. От, дякую, що приділили мені увагу, усім мирного неба, міцного здоров'я, всім до побачення.